O que intenta é xuntar sensibilidades diferentes. Aquí non hai un uniformismo ideolóxico, xa de entrada. O único que nos uniforma en qualquer caso é o método é a forma de traballar, participativa, transparente e despois sentos planteamentos básicos pus pois, que teñen que ver con xustiza social non? e democracia participativa. Pois eu, como le dixe Piñeiro, como persoa, o que considero como prioridade é deixar de entender o Concello como un ente externo ao resto, á cidadanía. No? Que, que cada persoa do Concello de Ourense poda eh, incluir na súa propia vida os temas do Concello. Que os problemas do Concello se os seus propios problemas. Entón, se si todos entendemos o Concello como a nosa casa pois pues entón todas estamos traballando por un Ourense mellor, eso si sí que sería prioritario.